Станом на 15 березня жінка перебуває у лікарні в стабільному стані, розповідає чоловік Олесі. На ворожу міну вона натрапила під час роботи в саду. Територію будинку подружя сапери обстежують вже в четверте. Зробили все, що могли, так що в хорошому стані. Приїжджали і зараз приїдуть ось. Відірвалася вон ямка, де копала. бачите. це вже ДСНС. У мене третій раз і четвертий.